اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مزيان اللي هو الميتا ماسك ولاش كتلقى هذا الميتا ماسك المهم ما هذا الميتا ماسك ا أه، تقدر تشري بها ان اف تي من اوبن سي تقدر تشري بها عملات اللي باقيين جداد باقي ما كاينينش في باقي ما في بينانس باقي ما في جيت ايو في البنك اللي بلاتفورم يعني كتقدر تشريها انت قبل ما تلاحف هذوك دي بلاتفورم الكبار بالنسبه للبينانس والباك والكيس ايو الى اخره كتسموا منصات مركزيه اليوني سواب ميتا ماسك مركزية. اللي كيشبهوا لهم كتسموا منصات لامركزيه المهم الدور ديال الميتا ماسك عنده بزاف الادوار غتحتاجوه بالنسبه للناس اللي كيشروا الجيم بالنسبه بغيتي تشري واحد ال ان اف تي من الاوبن سي ديال شي سي ديال ديال ال ان اف كتحتاج واحد الميتا ماسك دابا حنا غنهضوا على ميتا ماسك ونهضروا على بينوس مارتشين نبداو ميتا ماسك كتجي لهنايا كدير ميتا ماسك.يو عتقر هذيك الدخول داونلود كتنزل كنت أختار إنزين على. كنت أختار إيه على منصة ما أنا في منها، مثل أندرويد، ولا كروم. أنا أخدم على كروم. كتنزل كاتدي أندست عليه. أطلعلكوا حد إكستينشن. هي هذه. المهم من ماسك؟ تشوف السيت اوفيسيال ديالهم ايتاماس كتشوف شحال ديال الناس اللي هادي اذا كانت 1500 بلا ما كدير داكشي غيكون من بعد ما الوصول الى فيريفيكاسيون اون الوصول يعني الوصول الى الوصول الى الوصول الى الوصول جديد الوصول الى الوصول الى الوصول هاد البلاصة هادي. كتلقاها إذا عندك طلع لك هذي ديماري نحيدو هذي دي. اللي كتدير ديماري كيطلع لك هذي اذا عندك شي شي واليت اخرى من غير ديال الميتا ماسك فشي بيسي او باش تح... تحلف بيسي اخر كتختار هادي كتمبورتي دوك ال... دوك لي فغاز اللي غنوريكم دابا وهنا الى بغيتي تكريي وحده جديده حنا غنشوفو غير هادي الى بغيتي تكريي واحد ال... واحد الواليت ديالك في الميتا ماسك كندير كريي كتختار Je suis d'accord que tellement de passe passant. صافي كتدوس كتجينا كدير كريي كتدوز لك هذيك المهم هذه المرحله اللي غنوريكم ضروري تركزوا معها كتجي لهنا كدير سويفو هذه كسكليك عليها كيعطوك كيعطوك هذ الفخاز هذا انت هذ الفخاز خصك تدخلهم في لي طاب الثاني بحال مقادين بحال هكا اللوه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه خصك تعقلهم بهذه الطريقه هذه ملي كتكون مثلا هاد البيسي هذا خسر لك لا مبقاش خدام ملي غتحل هاد الواليد ديالك انت اللي عندك فيها مثلا العملات اولا ان اف تي ولا شي حاجه ملي كتحل في بيسي جديد كيعطيوك هاد لي فراز تدخلهم من الاول وخصك تدخلهم بهذه الطريقه باش مكتوبين لك دابا و الى مشورك هذه لي فراز مشات لك يعني ما كاينش لا غير نهائيا علاش خصك تحافظ على هذه هاد لي فراز هذو بهذه الطريقه هذه حتى اللي غادي يجيوك ولا انت اللي غادي يجيوك كتبهم في ورقه بهذه الطريقه الاولى الثانيه الثالثه كذا كذا الى اخره فهمتي انا دابا غادي نصورها لان في المرحله الثانيه كيعطيوك هذه لي فراز مرونين بحال بالتي ما مقادينش انت خصك تقادو بهذه الطريقه هذه انا شنو كندير كنصورهم صور... بالتيليفون انا غادي نصورهم باش نبقاش نبرسط معاهم كنديرهم تصويرة بالتيليفون و عندي دابا غادي ندير سويفون هاد لي فخاز لي شفناهم في الاول هما هادو انا خصني نحطهم كما كانوا في الاول عاطينهم ليا بداك الترتيب ديالهم الاول كندير الاول هي هادي كندير ستيك التانية دلتا صافي وكتبقى تشوف مثلا دابا انا مصورهم في التليفون وكنشوف الاولى والثانيه شوف هذه عاوتاني هذه هذه هذه لاكن لا تخافوا ما كاين حتى شي مشكل خاطر تمسحهم. بحال هادي نشوفو الأولى الثانية الثالثة مزيان هادي مزيان مزيان دبا غادي ندير هادي اندير دير هذه ديرها دي صافي دابا ممكنهاتي الا مثلا غلطتي حاول مثلا دابا اللي غلطت كليك على راه تمسح من هنا الا غلطت شي وما عرفتش كيفاش تمسح نورك عليهم كامل تردهم بحال بحال دابا مثلا انا غلطت في هذا نقدر نمسحهم انا غنمسحهم كتكليك عليهم كيمسحهم هاد غادي نديرها غير باش ما غلط ما يبقاش شي انا مثلا غلطت غادي نمسحهم كامل ونعود من ا زيرو ونرجع للتليفون ونخدم شويه عليه ونشوف الاولى هي هذه الثانيه بلا ما نزرب هذه الثالثه هذه ونكمل بشويه عليه فهمتي كوين Hold عمد Donc, ah, موديم جاتين. ملي غلطتوا عاودوا ركوا باش تمسح. كونفيرمي. فكر الترتر ميني كتحيد من هنا دابا هذه هي هذه اللي هنايا كتجي لهنا عندك اي دو كليسيت بحال اوبن سي بحال بانك اكسواب اي سيس كتقدر تاخذ كت... هنا كتدي كونيكتي هنا نبغي نكبر هذيك الباج ديالك هي هذه نستخدم على خاطرك نستخدم الضغط غادي الضغط دابا دابا هنا. الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط هذا على الضغط على هنا على كتجد هنا. على raison هو هذا اولا كتجي هنايا البارتية اللي دخلت ولات هنا انا نوريها لكم من هنا نولد كتجي تدير اجوتي ان غيزون ومقاش كيعطو ولا كيعطو واحد ديري مزيان المهم نخرجوها المهم كتجي لهنايا انا هادو غنخليوهم ليكم في الديسكريبشن كوبيوهم تلقاو في الديسكريبشن بحال هكايا هاد الج الاولى بينونس سمارتشين كونترول سي كونترول في كتجي لهنا الثانية كتزاد ليا هذا. بوان في الأخر كتحطو هنايا ان تلصقو هنايا كتجي لهادي و خمسين خمسين هنا ام بي هو هنا كتجي والخره كتهزها ليا كدير لي كونترول سي كونترول في واحد القضيه في هذه المساله هذه بعض المرات ما كتبغيش تدوز لك علاش كيكون واحد لي سباس هنايا ما كتقبلش لك كتجي كتحيدها وفي هذيك هذيك عامتها كتقدر تكون هزيتي هذه العيبه هذه بحال هكا مثلا كونترول سي كتسمع حتى واحد لي سباس اللي غادي ندير انا هنا الشوطه تني مشكل هو هذا انا غنمسحها هي تعطيني مشكل كتجي غير لهنايا كيكون واحد لي تحيد المشكل كتجي هنا تحيد المشكل المشكل يقدر كيكون اسباس مشا. يعني حاول مش بغيت هز هادو ما تزيدش واحد لي سباس ميمكنش تهزو بحال هكا كدير كونترول داك دير كوبي ملي كتدخل نتايا فهاد لي سباس بحال هكا هذا لين كيولي زايد متشاشط لي سباس بحال هكا كيكون واحد لي سباس هنا كاينسى صافي دابا لا ديال لين كيس هنا راه هو مزيان كدير اونجيستري كاين شي امور بصاط بحال هادو يمكنك ان ولات عندنا البي ام بي وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك the differtz and sports صافي كدير وي دراو هنا ها هي هذه ا وي دراو حتى ديپوزيت او ولا كتجي دايريكت انت تقلب على العمله مثلا انا اختار مثلا انا باغي ن... العملة اللي باغي نصيفط نجي ندير لها هنايا روشارج ديالها ندير مثلا يو اس دي تي كونيكسيون شويه ثقيله نديرو البيسكوين او عطيني مثلا البيسكوين هنا كندير ويذ راهو كنجي لهنا كيعطيك دل... ها آه هي البيسكوين نقدر تنوصل لهنا نقدر نشونجي مثلا انا ندير انا ندير شيبة مثلا باغي نحول شيبة او لا باغي نحول بي ام بي بي ام بي كنختار البي ام بي و كي خاصني نكون شاريه يكون عندي البي ام بي في الواليت ديالي كندير لادريس ديالي لي خديت من هنا لي هي هادي كديرلها كوبي من هنا كتجي لهنايا و كتحط صافي و كتختار نتا بي ام بي سمارتشين هي هاديك لي وريتكم صافي نتا كتختار مثلا شحال بغيتي تحط مية دولار كدير ويدراو على حسابي انا معنديش كدير ويذراو كيعطيوك واحد الميساج كت... كيوصلك واحد الكود في ميساج و في <hesitation> و في, في الجيمايل تا من بعد و ندير شي... شي ويدراو و نوريكم كيفاش كتخدم صعب و كدير اكسيبتي كتلقى هنا وصلات عندك مية شوف شحال غتسافدت نتايا واش واحد بي ام بي ولا صفر خمسة بي ام بي صافي وكتواصلك هناك تقدر تشري بيها أي حاجة ملي كتشري بيها كتبغي تشري شي عملة كتجي مثلا بانكيك سواب اكسشينج فول هنا و دابا خصني نسير شي عمله مثلا كدير كونيكت تواليت هاد التواليت اللي وليت هي هذه كدير ميتاماسك. دير سويفو سويفو كونيكت دابا يات كونيكتا انا عندي بي ام بي باش نبغي نشري شي عمله كنجي كن... كنكليقي هنا نختار مثلا فلوكي هي هذه فلوكي كدير امبورتي اي هذه الامور كيف تصوير هذه كتجي لهنا تصوير هذه الامور كيف ماكس هذه الامور كيف تصوير هذه الامور العمله ديالك كيف كيفاش تحل كيفاش كيف تصوير هذه السلام عليكم ورحمة الله